Як приймати платежі у криптовалюті та виводити їх у гривню? Зі збільшенням популярності криптовалюти та її проникненням у різні сфери нашого життя, все більш актуальним стає питання отримання платежів у крипті та її виведення у гривню. Фінансовий сервіс Kuna дозволяє зробити це одним із найпростіших способів. Переконаємося у цьому. Для відкриття рахунку в Куна, перейдіть на сайт компанії Kuna.io. Авторизуйтеся за допомогою Google або Apple. Або введіть свою електронну адресу, придумайте пароль, введіть капчу та пароль, що прийде вам на пошту. Щоб дізнатися реквізити рахунку в крипті, перейдіть до розділу «Активи», що можна зробити у верхньому меню. Оберіть криптовалюту, натисніть кнопку «Поповнення» навпроти цієї валюти. Виберіть тип гаманця – TRC20, використовується гаманці мережі TRX або ERC20 – ефірний тип гаманців. Скопіюйте адресу гаманця з відповідного рядка або скануйте QR-код, щоб вивести гроші на банківську карту. Виберіть криптовалюту у розділі Dashboard. Натисніть на кнопку Продати, введіть суму та натисніть кнопку Підтвердити. Далі Продати, далі Завершити. У вікні «Фіатні активи» на цій же сторінці натисніть кнопку «Вивести». Введіть 16-ти значний номер картки, суму та натисніть кнопку «Вивести». Перейдіть до пошти, зареєстрованого в Куна, де необхідно підтвердити вивід коштів. Гроші зазвичай зараховуються на картку продовж однієї 3 хвилин. Комісія за вивід коштів становить 1,5% від суми.